ما راح أضيع روحي خلاص حرام عليكم تدقون حرام <تصفيق> أنا ما سويت شي ليش تدقوني؟ خلاص ما بكم ما راح أضيع روحي خلاص حرام عليكم حرام عليكم تدقوني حرام <تصفيق> أنا ما سويت شي ليش تدقوني؟ خلاص ما بيكم بروح اضيع روحي خلاص حرام عليكم تطقوني حرام <تصفيق> <تصفيق> انا ما سويت شي ليش تطقوني خلاص ما بيكم بروح اضيع روحي خلاص حرام عليكم تطقوني حرام انا ما سويت شي ليش تطقوني خلاص ما بيكم براح اضيع روحي خلاص حرام عليكم تطقوني حرام <تصفيق> انا ما سويت شي ليش تطقوني خلاص ما بيكم براح اضيع روحي خلاص